Ви на каналі Фартовий колекціонер. Дуже дякую, що дивитесь, ставите лайки та поширюйте відео. Це буде дуже коротеньке відео про монетку 2 копійки, якої немає у мене в колекції, та я планую її собі купити. Так що, якщо у вас така буде, напишіть мені в інстаграм. Ми бачимо ці 2 копійки 2003 року. Монетка дійсно цікава, тому що в неї маленький тираж. І якщо ми зайдемо на Віуліті, сайт, де, виставляються, де проводять електронні торги і можна купити собі в колекцію дуже рідкісні та цікаві монетки, ми бачимо тенденцію на цю монету ось з 2020 року. Вона коштувала 1600 гривень і бачимо, що поступово, поступово ціна на неї змінювалася. Ми можемо поставити тут от фільтр по часу і глянути продажі на монету, яка от недавно продавалася. До речі, це гарний спосіб вам виявити приблизну вартість вашої монетки. Вписуйте запис, запит на вашу монету і дивитесь по часу та по ціні, які були продажі. Зараз ми бачимо, що монетка коштує у нас від 5 тисяч гривень а, і це в принципі ну мені здається доволі серйозна ціна, як ви бачили скільки вона подорожчала, деякі люди купували цю монету і інвестували гроші тому що бачите, в моєму альбомі такої монетки немає, і щоб повністю міг зібрати такий альбом треба все ж таки докупити але ціна на ринку ось така хоча а, і мені здається, що є люди, у кого, хто купував і дешевше цю монету і тут ми бачимо, що у одного продавця декілька фотографій з однією тією самою монетою. Мені здається, хоча може це інші монети, просто зроблено так фотографія, схожий фон. Ось. А може це дійсно інвестор, який вклав гроші в монети України, і вони помінялись, вони вирісли в ціні. А ще, друзі, подивіться, ось цікава монета. По факту, яка була вперше виставлена на Віоліті. Я виставляв інформацію про неї раніше, коли ще торги йшли. І ми бачимо, скільки вона набрала грошей. Це просто щось неймовірно. І не, вона не дійшла до резервної ціни. Зараз ця монетка виставлена за 248 тисяч гривень. Ну, я думаю, мені цікава ваша думка. Напишіть в коментарях, що думаєте про ціну на цю монету. Близько 6 тисяч доларів. Ну, це дійсно раритетна цікава монета. Просто вони поштучно там виносилися з заводу Луганського. Але тут дійсно, мабуть, на монеті можна було заробити серйозні гроші. Хоча і на отаких гривнях, от на такій монеті 2 копійки 2003 року також щось можна зробити, я думаю. Напишіть ваші коментарі, що думаєте ставайте спонсорами каналу, підтримуйте щоб я готував для вас більш детальні випуски це такий маленький огляд саме по ціні а монети мені хотілося вам показати і прорекламувати, що я таку монетку хочу собі в колекцію купити дякую, що подивилися, всім гарного настрою, бувайте, друзі